يلا يا علول الورد يلا الحسانيه الحسانيه على العريس ابو جاسم يستاهل بس اقول جماعه المعهد التقني ما شفناكم مصطفى الاعداري مصطفى الحساني مسلم والاسكان عبد الله الغزالي حي الله الغزالات عمي يعني در بو حيدر تاج على راس أبو حيدر عليها البصراوي <تصفيق> <تصفيق> عمامه من ايل زيد ابراهيم العلم تاج على راس زيود الورد حي الله لابراهيم عمي اسمع ويلتشد عمامه من ايل عمامه الغالي عمك الغالي عمامك وتاج على راسي كل الحضور السادة الصليخات السواعد الجعيفرة عمي المقاصيص وتاج على راسنا ابن بغداد وهذه الورده حسونا حسونا بن عمك وتاج على راسي على راسي يلا عليها عليها عليها تاني تاني تاني تاني تاني شد حسان منين حسان صدور و دايلر بالشيد عمام منين اسمع من الحنيه تودو معزوفات خير الله خذلتك يلا صفقي العريس صفقي العريس صفقي العريس يلا يا ولد يلا عليها عليها هيا وراح ابطل طيبتي اسمع هاي هيا وراح ابطل طيبتي آه آه آه آه وحتى ما تاخذ الواد مغيبتي موت بالخادم اكمل أقراك شو بالأخير مسك ختام يا سيد وخادم لك يلا صفقه العريس صفقه العريس وهاي معزوبه بعد مع جديده اسمع اسمع اسمع احنا اللي ما حد يندق بينا رب العريس ربعه ما عدى ربعه شوف بس دول خمسه بس دول خمسه احنا لما حد يلتق بينا تعرفنا وتعرف ماضينا، احنا لما حد يلتق بينا تعرفنا وتعرف ماضينا وماضينا ابيض وموسوى، ماضينا ابيض وموسوى وماضينا ابيض وموسوى، وهاي الرادها وهاي <تضحكي> تيمناها وبنت الشيخ لابن الشيخ جبناها وهاي <تضحكي> الرادها وهاي تيمناها وبنت الشيخ لابن الشيخ جبناها صاحبك حمود الورد ابو احمد عم الغالي تاج على راسنا ابو احمد خادم شوفوا لنا سيدي حني عمامه كل الحضور يعني قر الخفاجي العلم قر الخفاجي انت مو قر كبير كبير حيا الله ايهاب شربه العلم مصطفى الحكامي مسلم العابدي وعبد الله الغزالي حيا الغزالات كل الحضور وحي الله الغزالات احلى حمود الورد على راسه واصل واصل عاشت ايديك عاشت يلا فدوه فدوه فدوه يلا يا اخوي شوفوا لنا سيد حن العريس شوفوا لنا سيد يا حنا ما خليتش بشوف سيد عماد يصعد للمسرح رجاء وين سيد عماد؟ يا سيد عماد العرج بن عمنا الغالي يا سيد رايديك من اليمنى على يمنى يا سيد طالبك بجدك ألف الصلاة والسلام عليك يا محمد صلوات مبارك ومبارك عريسنا مبارك الهمبارك ومبارك العريس مبارك, مبارك, مبارك, مبارك وجمعتنا هاي اليوم جمعتنا هاي اليوم كل احنا نشارك كل احنا صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه امبارك الحنه ويا جمعتنا هلنا وتهاني لهلنة وتهاني لهلنة لو نقول لك مبارك لو نقول ليش وقعت اللابتوب يا ولد؟ هاي الراتا وهاي اتمناه بنت الشيخ لابن الشيخ جبناها هاي الراتا وبنت الشيخ طلع واسخ غير حبيبي قوي عواس غيره يلا يلا علول يلا صفقه العريس ربعه يلا صفقه صفقه بارك الحنف يا جمعة تهلل وحمودي خطيه كيف تتصاوب؟ اسمع بعد شكليتكم خليه يكرس جيوبه وحمودي خطيه كيف تتصاوب؟ فراشي القاع خلوا ظهره سلايه بعد شكو مشي صارت عنده شربايه فراشي القاع خلوا ظهره سلايه بعد شكو مشي صارت عنده شربايه يقول محمد الحسان اس مرتضى العذاري يقول مسلم العابد يقول طلاب القانونيه زلم القانونية على راسي امسحها امسحها قلبي خذها امسحها لا لا احنا بالشتاء وين يحضن الصوب لحضنك حضنك آه. بعد جبليتكم خليه يجلس جيوبه وحمودي أو هاي هاي هاي هاي وحمودي أو خطيه كي يجلد الصوبه فراس صارت عنده شربايه ولك عزابي عزابي موت عزابي موت انت عزابي أوه سخوال العريس أصدقاء العريس كل